Atac fără precedent la adresa lui Tudorel Toader. acest demers al ministrului este o dezinformare de tip Ghipri standard. Ministerul Justiției a în ce 22 de investiții realizate în diverse penitenciare din Car sunt în curs de derulare. La patru dintre acestea urmează să fie realizată recepția lucrărilor în acest an, iar alte 10 vor fi finalizate până la sfârșitul iereitului anului. Pe lângă aceste lucruri, mai există alte 70 de obiective care au deja proiectarea finalizată sau se află în etapa de proiectare, susține Ministerul. Federația Sindicatelor, administraia Naională a Penitenciarelor, reacționează, susținând prin.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 Din păcate, acest demers al ministrului este o dezinformare de tip Ghi standard, diferent a fiind cel anumretoare sunt adunate nu staguri ci pretind să investi. 20 din cele 22 de obiective de investiții în curs, care, de fapt, sunt 12.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 Din cele 22 de obiective de investiții prezentate eronat ca fiind de îmbunteire a condiilor de lucru, 20 ar fi exclusiv investii în condii de detenie măsuri sau amenajări de siguranță. Crearea a 70 de locuri de detenție, penitenciar de va, împrejmuire unitate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 Pavilion Administrativ, Penitenciar aiud, Post Control Vizite, Penitenciar Timisoara, Pavilion vesice, penitenciar Giurgiu Sistem supraveghere video, penitenciar Bistrita, fiind adaugate doar pentru ca lista se par mai consistent. Din cele 18 obiective care ar rămâne în categoria în executie, 2 sunt în realitate în faza semnerii contractului de execuție, sediu, aparat central, an, împrejmuire unitate, penitenciar galait, iar alte 4 sunt doar în faza de alocare de fonduri. Sistem de supraveghere video, penitenciar targușiu, sistem control acces, penitenciar satul mare, pavilion detenie, penitenciar codlea, modernizare sal-vizite, penitenciar fucnic.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 Pentru o informare corect precizme ce bun teirea condiilor de muncă pentru a angaja ei din penitenciare înseamnă Amenajarea corespunstuare a spațiilor de lucru, 90 dintre acestea fiind fiind la momentul actual improviza fără acces la lumini naturali cu o suprafa util de sub 4 mp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 Administraia naională a penitenciarelor a decis evacuarea urgentă a unor corpuri de detenție din penitenciarele poarta Alb, acestea prezentând risc de perebuire certificat prin expertize tehnice de cel puțin 1 an, situaia fiind cunoscut ministrului justiției. Este comunicatul sAN,